More life so tryna catch it, الفلوس غروا, ما إذا تشانشات حاجة ما moonlights was tryna catch جاي حاجة جاي مالشاك ايش ولي بزاف بزف تحويش فحياشي تراج بزف ضد في قلبي بلده بقع مبراج داري داري ونزوج نطراج كي قاش كي قع مقراش كل شي مات وقت تلعلي نخراج كي مراج ساخش باش كان مور جيش خاطرات حيت شعرف عمرين وصل للمور هادوا واقف فلغت كي الحفره الحفرات سكيت لايت صحابي الفلوس جا ما تشد نور لايت الفلوس شاد حتى ما تشادو طريق طويلة لي زرين ركاب يحفانو قاحكرونا تسناونا نطيحو دانو رجلا قليلة وكشارلي كتار ما خلو ما يشاد معاهم برو تداهمو شي كي كانو ما قبلو كي ولاو كتجيب الوقت كتبين كان خايب لي خباو عندو ريت ما تشوفنا كنتلاو عاند الله واخا كبرنا الله صاحبي انت شفتو ميلي جو الصباح ديما الخدمة أما كاردا مايك نومو Sunset, sunset. Moonlight, just my room. Tryna catch it, just let you yeah.